الزمن اللي احنا فيه صاحبي بيبي لي شاريه ساحة الجنب كل لاص عايزين تتعبوا في ميكروباص مين ما تعديش كده وخلاص مين ما تبلش هنا اساس طول عمري ود من ايام الطفوله كنت لسه مكفوله كنت بتيجي على حجري الزمن اللي احنا فيه صاحبي بيبيع لي شاريه والصحب بقت اونطر انا شايف كله رطشي محتاج يتعبى في شنطه الحب كله راح والصحاب بقت اونطر انا شايف كله رطشي محتاج يتعبى في شنطه عشت مرود اسود شايفكوا زي الورود في ساحتي عاملكوا حدود مظبوط انا مظبوط انت مرفوط هفضل اسوق لحد ما اموت لحد ما تاخد كل البارود في وشك دماغك هتنشق غفاية زي وشك مش شايف احساس بيموتني بس انا عارف إن جامد سكن وانسى اللي فات بموت عندي الحاجات بطنش وبشلت اللي جامد بفوت مش عامل حسابك مش عامل حساب الحب كله راح والصحب بقت اونطه انا شايف كله رتش محتاج يتعبى في شنطه الحب كله راح والصحب بقت اونطه انا شايف كله رتش محتاج يتعبى في شنطه ساعة الجد عايزين تتعبوا في مقرباص ما متعدش كده وخلاص ميلي ما متبلش هنا أساسا الصعبه ممازي صعبة هفيدك صعب يتعلم ما صعبة بتفيد وصعبة تتميز ما صعبة اللي جيبك عالي للجايز تتميز مش طبعينا كل الناس بتحبنا محتاج يتعبى في شنطة الحب كله راح والصحاب بقت عونطة انا شايف كله رتشي محتاج يتعبى في شنطة